I denne filmen ska jeg vise hvordan du bruker Q&As i Mentimeter. Det står selvfølgelig da på engelsk for Questions and Answers. Jeg går bort og velger Q&As som alternativ. Og her handler det rett og slett om at brukeren kanskje ikke tør å stille spørsmål muntlig, eller at det er veldig mange som sitter med spørsmål, og, og du kan la mange stille spørsmål, og så kan du velge ut de svaret du ønsker å svare på, eller unnskyld, de spørsmålene du ønsker å svare på. Då går jeg inn, så skriver jeg mitt spørsmål her oppe på toppen. Stil mig spørsmål om SRS, sier jeg. Og så kan jeg velge om det skal være på en en, en slide per spørsmål, eller alle skal være på den samme sliden. Så må jeg velge om deltakerne kan se hverandre sine spørsmål, og jeg må gå inn og velge om jeg skal godkjenne spørsmålet før de kommer opp på skjermen. Da har jeg valgt de valgene jeg vil ha og trykker på present. Og her ser jeg allerede at det har begynt å komme inn forskjellige spørsmål inn. Jeg ser nå nede i høyre hjørne at tre mennesker har stilt spørsmål, og jeg går her på skjermen, og det første spørsmålet er hvor mye koster det. Og hvis jeg utskuddet du har svart til forsamlingen, så sier jeg for eksempel at veldig mange SRS'er har gratisversjoner, men for å få full funksjonalitet så er vi nødt til gå over i betalingsversjonen, og så er det forskjellige grad av hvor mye du får gjort i gratisversjonen i de forskjellige SRS-verktøyene så kan det hende at jeg går videre eh, til neste spørsmål. Og da får jeg opp neste spørsmål, og så trykker jag meg videre på neste spørsmål, og så videre. Jeg kan markere at jeg har svart på dette spørsmålet ved å trykke på denne knappen. Vi jeg trykker på den, ja da forsvinner dette spørsmålet ut fra mentimeteren min. Og da blir det et spørsmål mindre i banken med spørsmål. Og så kan jeg kanskje jobbe mig gjennom til jeg faktisk da har svart på alle spørsmålene, og da er det jo ingen spørsmål igen i å svare på.